ما بعد فمزن بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع المنظومة الشريفة المنيفة المسمات بجوهرة التوحيد الإمام الحجة سيدي إبراهيم بن إبراهيم بن حسن الملقب مرهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي الأشعري رضي حمه الله ورضي عنه المتوفى سنة 41 بعد الألف من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى البيت التاسع والستين وهو قول الناظم سيد إبراهيم اللقاني رضي الله عنه وَخُصَّ خَيْرُ الْخَلْقِ أَنْ قَدْ تمم بِهِ الْجَمِيعَ رَبُّنَا وَعَمَّمَا وَخُصَّ خَيْرُ الْخَلْقِ أي في هذا البيت سيد إبراهيم اللقاني رحمة الله عليه ورضي عنه يتحدث فيه عن ما خُص به سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا معنى قوله وخص خير الخلق لأنه ذكر بأن خير الخلق على الإطلاق هو سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال في البيت الخامس الستين وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق وخص خير الخلق اي ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم خصه ربنا تبارك وتعالى بخصائص لا تحصى ولا تعد لانه صلى الله عليه واله وسلم كالشمس والانبياء عليهم السلام والمرسلون عليهم السلام كالنجوم أو كالنجوم وخص نبينا عليه الصلاة والسلام قال أن قد تمم به الجميع ربنا أي أن الله سبحانه وتعالى ختم به صلى الله عليه وآله وسلم جميع الأنبياء وقال وقال تعالى وخاتم النبيين الايه الاربعين او الاربعون من سوره الاحزاب وخاتم النبيين ايوا المرسلين لان كل رسول نبي فقال فهو خاتم النبيين ايوه هو كذلك خاتم المرسلين ثم قالوا وعماما وخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن عم ما ربنا سبحانه وتعالى بعثته إذ بعثه للناس كافة بعثه للثقلين من الجن والإنس وهذا الذي أشار إليه سيدي إبراهيم اللقاني في البيت السبعين عندما قال بعثته فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ وعم ما اي بعثته اشار الى آه هذا متعلق بقوله عماما اي بعم ما بعثته بعثته صلى الله عليه واله وسلم اي ان الله عز وجل جعل بعثته عام لجميع المكلفين من الإنس والجن إرسال تكليف إجماعا لقوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا فَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا الآية الثامنة والعشرون من سورة سبا وَخُصَّ خَيْرُ الْخَلْقِ أَنْ قَدْ ما به الجميع ربنا وعمما بعثته فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ أما كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى الملائكة هل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث للملائكة الظاهر من كلام العلماء ومن استنبطاتهم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو مرسل كذلك إلى الملائكة إرسال تشريف وقال بعض العلماء بل هو مرسل إرسال تكليف يليق بهم وعلى كل حال هذه المسألة من الغيبيات التي لم يد فيها نص صريح فهي والله عز وجل اعلم بحقيقه الحال. اما ياجوج وماجوج كذلك بعث له وياجوج مأجوج لدخول الجميع تحت قوله تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. الايات ترونها على مسامعكم في في صد الحديث عن الايه 28 من صوت سبعه وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في من, سبق الأنبي... من سبق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إلى قومه خاصة أما رسالة سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي عامة وهنا كأن الناظم رحمه الله يرد بهذا البيت على العيسي... العيسوية من اليهود حيث زعموا أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي خاصة بالعرب ومن نفع عموم بعثته فهو كافر لماذا كافر؟ لأنه منكر الآية وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وخص خير الخلق أن قد تممه به الجميع ربنا وعمما بعثته فشرعه لا ينسخه فشرعه الشرع في اللغه هو البيان اما في الاصطلاح المقصود به الاحكام الشرعيه التكليفيه من الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام وما تعلق بذلك من الاحكام الوضعية من الشروط والأسباب والموانع وما يتعلق كذلك بذلك من صحة الأعمال وفسادها وبطلانها الأحكام فشرعه أي الأحكام الشرعية لا ينسخ والنسخ في اللغة مشتق من فعل نسخ ينسخ نسخ اسم فاعله ناسخ واسم مفعوله منسخ في اللغة لها عدة معاني من معانيها النقل، تقول نسخت الكتاب إذا نقلت إذا نقلته. وقد تكون بمعنى لإزالة تقول نسخت الشمس الظلة إذا أزالته. أما في الإصطلاح فهو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه. ورفع الشارع حكما شرعيا متقدم بدليل شرعي متلاخن عنه متأخر عنه أي أن الحكم الشرعي الأول يذهب وينسخ ويحل محله وينسخ ويحل محله الحكم الجديد المتأخر والمتأخر يسمى ناسخا كما درسنا معكم في, في الأصول قال لا ينسخ بعثته فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ أي إن شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ناسخ لكل الشرائع فقد نسخ كل شرع من شرائع الأنبياء قبله ضرورة وهو لا ينسخ بشرع من قبلنا بل, بل نحن بل شريعة سيدنا ولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الناسخة للشرائع التي كانت قبله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما بالضرورة لأن بعثته صلى الله عليه وآله وسلم هي عامة لجميع الأمم ثم قال حتى الزمان ينسخ فشرعه عليه الصلاة والسلام مستمر رغم أن في الكافرين والملحدين والمعارضين, والمعارضين إلى أن ينسخ إلى نسخ الزمان أي حتى ينقضي الزمان ويزول بحضور القيامة وبنزول سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان وبظهور سيدنا المهدي رضي الله عنه عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام يحكم في آخر الزمان بشريعة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال في البيت الواحد والسبعين ونسخه لشرع غيره وقع حتما اذل الله من منع اذل الله من له منع ونسخه اي, أي نسخ شرعي وشريعه سيدنا ونانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم لشرع غيره اي لشرع كل نبي غيره وقع وقد حصل هذا وقع اي وقع وقد حصل هذا حتما أي متحتما لازما أذل الله من له منع أي ألحق الله الذل بمن منع نسخ شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لغيره هنا يومئ ويشير الناظم بكلامه هذا إلى اليهود والنصارى المانعون ذلك ونسخه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له منع أذل الله من أحق ألحق الله الذل وهذا يحتمل أن يكون إنشائي أي دعا عليهم ويحتمل أن يكون خبري لأن الله عز وجل ألحق الذل باليهود والنصارى وهذا النسخ مجمع عليه عند أئمة المسلمين وعند علماء وفقهاء أهل الإسلام ثم قال وَنَسْخُ بَعْضِ شَرْعِهِ بِالْبَعْضِ أَجِزْ وَمَا فِي ذَا لَهُ مِنْ غَضٍ وَنَسْخَ بَعْضِ شَرْعِهِ بِالْبَعْضِ انتبه هنا هنا النسخة بيأتي بالفتحة وَنَسْخَ بَعْضِ شَرْعِهِ بِالْبَعْضِ أجز وما في ذا له من غض ونسخ أي وقوع النسخ بعض ببعض شرعه أي بعض الأحكام الشرع في النسخ في القرآن النسخ في السنة هذا وارد ونسخ بعض شرعه بالبعض أجز ببعض الأحكام الأخرى أجز أي أحكم بجواز ذلك أو اعتقِد جواز الوقوع وكان المعنى ان انه يقول مما ينبغي اعتقاده جواز نسخ بعض الشرع ببعضه الاخر ومفهومه عدم وقوع نسخ الجميع وهو الصحيح ان ينسخ الشرع كله هذا قال وما نسخ بعض الشرع ببعضه نعم وما في ذا اي جواز من نسخ بعض احكام النبي ناس شرع النبي صلى الله عليه وسلم ببعضه اي له اجز وما في ذا له من غض اي من قال بهذا اي جواز نسخ بعض احكام شرع النبي صلى الله عليه وسلم ببعضه اي له اي تجوز النسخ النسخ من غض اي ليس, لا ليس عليه نقص يقتضي امتناعه من ذلك ونسخ بعض شرعه بالبعض اجز اي اجز نسخه اجز نسخه فعل مقدم اجز نسخه بعض شرعه بالبعض نعم هذا المقصود تقضي الكلام اي من نقص يقتضي من غض الى ما في ذا ما في ذا له من غض اي ليس في ذلك نقص يقتضي امتناعه نعم ثم قال في البيت الثالث والسبعين ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر ومعجزاته إشارع الناظم رحمه الله رضي عن يتحدث عن المعجزات وقد تكلمنا عن المعجزات بصد الحديث في النبوة في النبوات أي مما يجب علينا وعلى المسلمين وعلى الموحدين اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم معجزات أي خوارق للعادات وقد سبق تعريف المعجزات وذكرنا بعض التعاريف ومن تعارف التي قيل في ذلك هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد النبي مع التحدي قال هذه الخوارق تظهر على يد الأنبياء والمرسلين تحدث عن معجزة النبي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي كثيرة كثيرة كثرة ما وصل إليها معجزة أحد غيره من الأنبياء مع طول مددهم وقصر مدته مع طول تعميرهم في الأرض وقصر تعمير سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم في الأرض ومعجزاته كثيرة غرر الغرر أي واضحات ظاهرات بينات مشهورات كحنين الجدع كان في صحيح البخاري ومسلم لما جاء بعض الصحابه وصنعوا له منبرا من خشب فحن الجدع وبكى الجدع هذه المعجزه التي راها الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وكذلك من معجزاته اخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيبيات وهي كثيره عن امارات الساعه وأشارت الساعة الصغرى والوسطى والكبرى وهي كثيرة كذلك من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر كما في صحيحي البخاري ومسلم وتسليم الحجر الحجر سلم عليه سلام عليك يا نبي الله كما جاء في مسند إمام أحمد وكذلك نبع الماء من بين أصابعه لما احتاج الصحابة إلى الماء كما في صحيح البخاري ومسلم وتكثير الطعام كما في صحيح البخاري ومسلم أيضا وقد بلغت كما يقول العلماء معجزات سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ التواتر ثم قال ومعجزاته كثيره غرر منها كلام الله معجز البشر اي من هذه المعجزات وهي اعظمها وهي الخالده الباقيه المعجزه الباقيه الخالده الى يوم القيامه وهي القران الكريم وهي كلام الله وهو القران الكريم والمراد به اللفظ المنزل على قلب سيدنا وملانا محمد صلى الله عليه واله وسلم والمتعبد بتلاوته المقرون بدعوه التحدي والموجود بين دفتي المصحف المبتدا بالحمد لله والمنتهي بصوره الناس معجز البشر ومعجزاته كثيره غرر منها كلام الله معجز البشر اي ان كلام الله هو القران الكريم عجز البشر والجن والملائكه عن الاتيان بمثله وانما هو لما قال معجز البشر اختصر على البشر لانهم الذين هم الذين تصدوا للمعارضه واختلف اهل العلم في اقل ما يحصل به الاعجاز فقيل فقيل يحصل بصورة واحده وقيل بايه واحده وقيل بآيات ثم قال في البيت الرابع السبعين: واجزم بمعراج النبي كما رووا وبرئا لعائشه مما رموا واجزم يعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك بمعراج النبي معراج النبي أي بعروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يشير إلى الإسراء والمعراج وصعوده إلى السماوات السبع سماوات العلا السماء الأولى فالتقى بسيدنا إبراهيم والسماء الثانية بابناء الخاله عيسى ويحيى ثالثة يونس والرابعة ورابع يوسف والخامسة هارون والسادسة موسى والسابعة أه سيدنا إبراهيم عليه السلام قال وصعوده السماوات السبع إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى بعد الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعد نزل به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس مع هذا معنى قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا والاسراء المعراج وقع في ليله واحده ووقع يقظه لا مناما ووقع بجسده وروحه بعد المبعث بعد ان بعث صلى الله عليه واله وسلم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المحد من من المحدثين والفقهاء والمتكلمين والاصوليين. واجزم بمعراج النبي كما رووا. كما رووا كما راوا ذلك في الاحاديث المستفيضه وكما روى ذلك اصحاب السير والمغازي. كتبهم المشهورة كالواقدي وابن هشام وغيرهم وإسحاء وإسحاء وغيرهم هنا العلماء في مسألة الإسراء والمعراج يقولون من أنكر الإسراء كفر لأنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع هذا الذي ينكر الإسراء كأنه, كأنه ينكر سورة الإسراء وينكر قوله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نوريه من اياتنا. اما انكر المعراج فسق وبدع فهو مبتدع فاسق والعياذ بالله. لان ذلك هو ثابت بالحديث المشهور وهو في صحيح البخاري ومسلم. ويستدل على اصل المعراج ما ورد في سوره النجم. وإنما فقط هنا ننبه إلى أن النَّاظِمَ سيدي إبراهيم اللقاني نصع هنا المعراج فقط لأن وجوب الإيمان بالإسراء معلوم لثبوته بالقرآن لأنه لو ذكر الإسراء توهم أنه يجب الإيمان به دون المعراج فلذك قال واجزم بالمعراج النبي كما وهنا يعجبنا ما قاله الإمام إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي الأشهري رضي الله عنه لما سئل هل البار تعالى في جهة فقال لا هو يتعال عن ذلك قيل له ما الدليل عليه قال الدليل عليه قبله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى قال لا تفضلوني على يونس بن متى كما جاء في حديث البخاري ومسلم فقيل له ما وجه الدليل على هذا الخبر؟ قال فقال رضي الله عنه ان يونس ابن متى ربى نفسه في البحر فالتقمه الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما أخبر الله عنه ولم يكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأقرى من الله من يونس حين جلس على رفل الأخضر وارتقى به وصعد حتى انتهى به إلى موضع يسمع منه صرير الأقلام وناجاه ربه بما ناجاه وأوحى إلى عبده ما أوحى بِأَقْرَبَ من الله من يوسمت في بطل الحوت وضون البحر لأن يعني الله عز وجل هو قريب من سَيِّدِنَا يونس وقريب من الله سبحانه وتعالى في زدات المنتهى ثم قال وبرئا لعائشة مما رمو وبرئا يعتقد وجوبا يعتقد وجوبا محتما لازما لعائشه اعتقد براءة السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الصديقة السيدة الصديقة عائشة سيدة عائشة رضي الله عنها بنت الصديق سيدنا أبي بكر الصديق عليه السلام رضي الله عنه وزوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبر أن يعتقد وجوبا براءة براءة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه مما رموا أي مما رماها به المنافقون في الإفك كان في حادث الإفك التي خلدها القرآن الكريم وجاء القرآن به براءتها وانعقد عليها اجماع الامه ووردت بها الاحاديث الصحيحه فمن لم يعتقد براءتها فهو كافر لتكذيبه نص الكتاب فمن لم يعتقد براءه السيده عائشه رضي الله عنها او العياذ بالله فهو كافر لماذا لماذا؟ لأنه بهذا فهو مكذب للقرآن الكريم وكما قال الإمام السهيلي رحمه الله إن من نسب إلى عائشة رضي الله عنها الفاحشة كان كافرا باتفاق الفقهاء لأن ذلك تكذيب للنصوص القرآنية وحديثة الإفك كما تعرفون مروية في صحيح الإمام البخاري ومروية كذلك في صحيح الإمام مسلم. ثم قال وصحبه وخير القرون فاستمع فتابع فتابع لمن تبع. وصحبه هنا يتحدث عن السادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والصحابه جمع صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه واله وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. والمعنى هنا وصحبه خير القرون فاستمع اي ان مما يجب اعتقاده ان الساده الصحابه رضي الله عنهم الكرام هم خير القرون. والمراد خير القرون السابقه واللاحقه عدل الانبياء اي افضلهم واكثرهم ثوابا لانهم آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستمع وصحبه خير القرون فاستمع يعلم ايه المكلف ان ساده الصحابه الكرام رضي الله عنهم ارضاهم كلهم عدول وقد ثبتت عدالتهم وفضلهم في الكتاب والسنه والاجماع أما من القرآن الآية التاسعة من صوت الفتح ويقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه إشائد الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركع سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثالهم في الإنجيل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 فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وكذلك ثبتت عداله الصحابه بالاجماع فقد اجمع اهل السنه والجماعه على ان الساد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم جميعهم ان الساد الصحابه جميعهم عدول بلا استثناء ومن نقل الاجماع الامام الخطيب البغدادي في كتابه الكفايه ومن اصحابنا المالكيه الامام الحافظ حافظ المغرب ابو عمر بن عبد البر في كتابه الاستيعاب في حياه الاصحاب وكذلك الامام امام الحرمين الامام ابو المعالي الجويني عبد الملك الجويني الشافعي رضي الله عنه كما نقل ذلك الإمام الحافظ العراقي في كتابه المسمى فتح المغيث وكذلك نقل الإجماع الإمام الحافظ خاتمة الحفاظ جلال الدين الصيوطي في كتابه التدريب وكذلك الإمام الحافظ أبو عمرو الصلاح في قم وكذلك الإمام النووي في شرح مسلم وكذلك الإمام العراقي في شرح ألفيته وكذلك الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه يسمى بالإصابة في حياة الصحابة وكذلك الإمام ونقل إجماع كذلك الإمام محمد بن الوزير اليماني عن أهل السنة وعن الزيدية والمعتزلة أيضا كما في توضيح الأفكار